Následující záběry jsou doplněny podporou pro neslyšící a nedoslýchavé osoby. Dovolte, aby jsem vás přivítala při takové opravdu slavnostní příležitosti, kdy se nám teda podařilo přeměnovat mateřskou školku, respektive přidat mateřské školce to, co k ní určitě patří a to je teda název Hříbátka. Začátkem března 2016 Mateřská škola požádala krajský úřad v Pardubicích odbor školství O změnu názvu Mateřské školy. Před týdnem nám bylo vyhověno, krajský úřad v Pardubicích změnil tento název a zapsali nás pod novým názvem Mateřská škola hříbátka Kladruby nad Labem. A hlavně taky chci poděkovat teda paní starostce, která nás. V tomto podpořila a zastupitelstvo, které souhlasilo se změnou názvu materské školy, jsme rádi. Jsem ráda za sebe, za děti i za všechny pracovníky mateřské školy. Kovej, kovej, kovaříčku, okovej mi mou nožičku, okovej mě obě, zaplatí mě tobě. Kovej, kovej, veselé, ze železa z oceli. Kovej, kovej, hezky, dám ti čtyři český. Okovám, okovám, až se na ně podívám. Spíváme, si, malujeme, učíme se tancovat. Pojďte s námi do kolečka, budeme si spolu vrát. Jsem ráda, že to povedlo, protože to skutečně patří tady k sobě. Národní hřebčín Kladruby tady má bohatou tradici více jak 400 let. A samozřejmě, že každý rok na jaře se nám tady rodila hříbátka, konec konců byla to nejenom hříbátka, tato čtyřnoha, ale byla to i děťátka zaměstnanců, což i vlastně v současné době takto pokračuje a tak ta mateřská školka opravdu takovéto jméno si zaslouží. A i děti to motivuje pochopitelně k hezkému pozitivnímu vztahu ke koním, určitě si jim je budou víc věnovat. Určitě se budou víc dívat na ta hříbátka, která pravidelně vidí ve výbězích trošku jinýma očima a budou se s nimi cítit na takové jedné vlně. Takže jsem ráda, že mateřská školka se jmenuje hříbátka.